Això no és un, una exposició, insisteixo, és una instal·lació i, per tant, l'utilització d'uns recursos que evoquin allò que es vol transmetre, que en aquest cas són dues coses. Una reflexió ètica, que s'explica en, en el conjunt dels panells, i, en segon lloc, també probablement el més important, si és que ha una cosa més important que l'altra, que és el proposar i proporcionar a la ciutadania, a tota la ciutadania, la possibilitat de fer una ofrena. Je vous offre les oiseaux, aquest és el títol, us ofereixo els ocells. Aquesta possibilitat d'ofrena és realment el que resultava, almenys pel comissionat, el més atractiu, fer participar a la ciutat aquells que ho volguessin, d'aquesta ofrena dels cants dels ocells d'Auschwitz, que els els protagonistes d'aquella que també doncs en les seves armòries sempre deien que aquests ocells no hi eren, no existien.